السلام عليكم خوت كي صعبة صافا لاباس عليكم آه خذاتوك لا فامي كلشي بخير آه اليوم جيت في هذا الفيديو بغيت آه نهضر لكم شويه على <تصفيق> <والغاية. تصفيق> الناس اللي اللي كيسولوني بزاف الانستغرام كتشفتوا لي دي ميساج من بعد الفيديو الاخير اللي درت انا ويوسف في المقلب جوني بزاف ديال لي ميساج كيقولوا لي آه فين نبيل فين نبيل علاش ما بقيتوش كت آه كديرو دي فيديو انصامب علاش ما بقيتوش كتخرجوا بزاف في سميتو كتخرجوا بزاف في لي فيديو علاش بقيتوا ديروا مقاليب علاش هذه علاش بزاف الحوايج يا يعني المشاغب سي خلينا نكمل الفيديو علاش ما ما بقيتوش بزاف كتخرجوا هذا اللي اه بغيت نقول لكم مع الاسف انو نبيل ما بقيناش انصامب هذه دابا صافي شي 6 مون بحال هكاك 6 شهور اولا طالعه 7 شهور يعني من رمضان ان حنا تفارقنا وما بقيناش اونسونبل ودرنا طلاق اتفاقي طلاق متحضر اللي كنا متفقين عليه حنا بزوج يعني وصلنا لواحد واحد ليميت اللي, اللي ما بقيناش قدينا نكملوا المسيره مع بعضياتنا وهو بصراحه في الاول كان قرار ديالي انا ومن بعد حتى هو تقبلها ودابا عادي اوني كوم دي زامي بيناتنا تليفون مره مره الا احتاج شي حاجه بحكم خدمة ديالي انا لا بغى بغى شي ورقة بغى يسيب شي حاجة بغى محتاج شي حاجة كنا نعاون ووحتى هو كنت مريضة ولا عيانه تيسول فيها وهادي عادي علاقتنا بقى مزيانة كم دي انايا انا يا ادومون كوتي انا حديتها يعني صافي يعني مني قلت طلاق فطلاق يعني ما كنش لا لا مجال للرجوع هو ما زال كي كيطالب باش انه يرجع ولا ترجع القضيه كما كانت اولا بقى كنشوفو بارفوا تيلو حاليه دي ستوري اللي في اللي في الفيس ديالو تيلو حاليه تصاور هذا وانا كنقدر هذاك ولكن باش نرجعو اونصومبل هذيك هي اللي ما تمكنش ماشي على شي حاجه بالعكس نبيل ولد الناس درويش الله يعمرها دار واخا عائلته في جوج الناس في ديك العائله كامله اللي مزيانين وماما نبغيش بغيتش نهضر عليهم واللي انا بغي نقول هو ان كانوا سبب رئيسي باش انني انا نتفارق مع انابي حيت شي هضره سمعت وبزاف د الحوايج وكنت انا ونبيل طحنا فواحد الخصام وهداك الخصام بين ليا بزاف الناس على حقيقتهم الام ديالو وبعض من الخواتس ديالو بانوا ليا على حقيقتهم يعني النفاق كانو كينفقوني وانا ما نقدرش نعيش في داك الجو علاش حيت انا بوهاليه وتنضحاك واللي في قلبي على لساني وشمتي ما كناخذش دوك الامور بجديه ماشي بجديه كيف ما غادي نقول ما كناخذش يعني نقدر نتخاصم معاك ونرجع نهضر معاك قلبي بيض دغيا كنرجع هادشي ما خصنيش نقولو انا خصني تيقولو فيا ولكن اش غنقول لك يعني شي حوايج انا اللي عشت مع هادوك الناس وشفت فيهمني بزاف الناس بزاف عندهم واحد النفاق عائلي بزاف وم انا مبغيتش نهضر في هذا كل واحد يخلص مولاه انا ديپاسيت هذا الشيء آه، خرجت من الازمه انا كنت صراحه باش تكون مزوجه سبع سنين مع واحد الشخص وهذيك سبع سنين عشت فيها الحلوه والحاره وضحيتي و... باش ان زواجك ما يتدمرش وبانك تبقاي سوليد وانك نقصي من راسك بزاف الحوايج باش تمشي هذيك العلاقه وفي الاخر ما كتكملش كيبقى فيك الحال شويه ولكن عادي مع مرور الايام كتنساي حيت هادي هي الحياه مره زوينه مره خايبه مره طالعه مره هابطه ميش غادي نقول لك بالنسبه ليا انا ديپاسي كلشي هذا الشيء شي وكنتمنى من النبيل حتى هو يعني رغم ان احنا تفرقنا وداكشي احنا ما مفارقينش بال بالمضاربه ومقاتله وهذه بالعكس احنا فارقين حبيا كنتمنى منو من تهوي يتجاوز هد المرحلة حيتاش كيبان لي باقي متجاوزهاش باقي كيعيش دوك الصعوبات ديال الطلاق وديال تا وحده نيت وديال بحدو ملاقيش اللي صب ليه ملاقيش لي <hesitation> عارف ضعاف وهذا ولكن انا ماشي كنشفق عليه أو لا كان كنقول بالعكس كانت بيناتنا شي حاجة لي زوينة كنقول الله يسهل عليه والله يجيب لي شي بنت الناس والله لي تكون بيه وتعيش مع حياة محسن مني ويدير معها الوليدات ويدير معاها مستقبل ويدير معاها شحال من حاجه فكما كان الحاله كيبقى كان الاكس ديالي وكيبقى زعما دوزنا حياه فيها الزوين وفيها الخير هذا اللي بغيت نقول لكم هو انني انا ما أنصار اونصونبل مع انا صافي دابا بديت حياة خراب بديت كان كان عندي اهداف خراب بديت كارير خراب ونسيت كاع تماما انني ضوست واحد سبع سنين ضاعت ليا من حياتي انا جاني كنقول هذيك سبع سنين بحال نعست وفقت لقيت الوقت داز عادي تعلمت بزاف د الحوايج اكتسبت بزاف د الحوايج زعما ما ما بغيتش انايا يعني نبقى عايشه هذاك ل... هداك داخلة في داك الجو أصلا حيتاش أنا طلقت عن اقتناع عن اقتناع يعني اقتناع يعني اقتناع من هاد المنبر أنا كنبغي نقول حيتاش كاين ناس بزاف لي كيشوفوني هادي كنهضر على الناس لي كيعرفوني كيعرفوني و كيشوفوني كيشوفوني أنا جستي أون كونتاكت مع الطالق ديالي أولا <<hesitation>> باغ إكزومبل كان عيا الوالد شوية جا شافو كانت ماتت عمتي جا عزة كان يعني باقي يعرف الاخبار ديالي وهذه بحكم هو مصاحب مع خوتي انا خوتي ما ندخلهمش مشاكلي انا مع مع, مع الطريق ديالي انا تفارقت مع اخوتي ما عندهم حتى شي ذنب بغاو يصاحبهم هذا كانوا كيبلوكوا معاك كي يعاودوا ليه هو حتى هو كان كيعاود ليهم بغا يجي عندهم باقي الان كيجي القهوة ديال كي كيتقهوى معاه تيبرك معاه وهذه فهمتي يعني انا اللي ما بقيتش مفاهمه مع خوتي ما عندهم حتى شي علاقه فهو كيجي جا في العيد جا بارك للواليده والواليد صباح العيد وكان شمتي العيد الكبير حتى هو واحد داك الساعه احنا كنا اوني ديفورسي وداك الشيء هو عطيتو قسم الله من اللحم وهذه ويعني عادي عادي عادي والناس كنشوف انا ما كيتقبلوش هذا كيقول لك لا حقا باقا لي ترجعي ليه لا حق هذه راه من سابع المستحيلات انني نرجع ليه غير هو ان احنا أنا طلقنا طلاق اللي هو ديال الناس اللي بعقلهم ما درناش لك الطلاق ديال نضرب معاك و نضرب معايا وكلشي يتفرج وكلشي هذا والناس باغاهما يتفرجوا وما باغاهما تشوفوا باغاهما هاد انا لا لا ما ما درش هاد ما درش هاد الطلاق أنا وياه سيغ طاب وقلت لي شوفوا ولاد الناس انت درتي لي و درتي و درتي و درتي وعائلتك دارت و دارت و دارت تا انا نقدر نكون درت تعني يقدروا يكونوا على التدارت كلشي حاجه دراتك من جهتي ويكون عندك بلاصه الخاتم هي باقا باقا داينه ديال ديال المارياج ملي حيت المهم قلت لي نقدر انا نكون درت واخا تقدر تكون تا درتي دابا اول الناس حياتنا هادووزنا فيها و حاولنا و فشلنا و حاولنا و فشلنا و حاولنا و فشلنا ولكن جوسكا لو مومون انا انا ما بقيتش قاعده صافي انا ما بقيتش قاعده نستحمل آه نستحمل نزيد شويه اكثر حيت الحاجه ملي كتولي على حساب صحتك على حساب نفسيتك على حساب انك هذا صافي خصك ديري واحد ستوب وتراجعي تراجعي نفسك تراجعي قراراتك تراجعي كلشي وتبركي مع راسك انا قلت ليه في الاول غادي نطلقو هو قال ليا صافي نسيباراي وكل واحد يمشي لدو سون كوتي لا انا خصني نطلق قلت ليه غنطلق غتمشي لي دو طون كوتي وغانمشي بو كوتي 6 ساعه انت الا قديتي تكمل الله يسهل عليك انا قديت نكمل الله يسهل عليك الله يسهل عليا ما قديناش نرجعوا اونصومبل ما كاين حتى شي مشكل وفعلا هذاك الشيء لي درت انا قديت نتجاوز هو ما قادش هو اللي كنتمنى وبغيت نساعده باش يقدر يتجاوز هذا هذا ويمشي الله يسهل عليه ويشوف شي بنت الناس حسن مني ويعيش معها حياه اخرى حسن مني مي هو باقي لحد الان باقي يقول لك لا رجوع لا ما نبغيش احسن منك ما لقاش ما هدي بان عليا الفرق مي حتى صحابه كنتلاقى معاه يقول بانت عليه رجعي هذا حاول يجيب ليا الناس حاول دوز معايا الاخت ديالو اللي كنحترمها وكنوجه لها واحد التحيه كبيره من هنايا واللي باقا كنهضر معها وباقي اون كونتاكت معاها عمرني غادي نتفارق معها علاش حيت هاديك السيده صاحبتي صاحبتي ابار هي كنطفلتي صاحبتي وكنهضر مع العمه ديالو اللي تايه كانوجد لها التحيه والله يعطيها صحتها ويخلي لها بنياتها تا هي باقا كنهضر معاها وعادي كنهضروا عادي بحال دي زامي بحال بزاف د الحوايج واخا حاولت تتدخل بخيط ابيض الناس كلهم دخلو بخيط ابيض الله يجازيهم بالخير ولكن الحياه هي هذه كيبقى فيك الحال كتقولي كنت وكنت وكنت ولكن تا مش ما من دار العرس كما كاينين الحوايج زوينين كاين الحوايج الخايبين والحوايج الخايبين طغاو على الحوايج الزوينين فلهذا ماشي في الشخصيه ولكن في المعيشه اون دو نو ما نقدروش ما نقدروش لقد نتحدث كاين الناس الذين يمكنهم الذين كنشكرهم الذين الناس الذين يمكنهم الذين يمكنهم الذين يمكنهم فينا يمكنهم الذين يمكنهم الذين يمكنهم الذين يمكنهم الذين يمكنهم في <تصفيق> سيغتو أنا في في <تصفيق> آه كي سولوني علاش مبقاش كديروا مقالب علاش فين نبيل فينكم كنشوفو كنتيو يوسف بزاف كنشوفوكو هادي آه اللي بغيت نقول ليكم هو أن نبيل ما بقاش بيني وبينه شي حاجه ومشا يعيش حياته الله يسهل عليه وانا تانا كنعيش رجعت لدارنا وكنعيش حياتي مستقره الحمد لله حتى انا من الله يوفقني الخير والطريق المستقيم والهدايه هي اهم من هادشي كامل أه وهادشي اللي بغيت نقوليكم لكم و... وميرسي بوقكم اللي بغى يعرف شنو انا ما بغيتش ندخل حياتي الشخصيه بزاف في السوشيال ميديا نعاود على تفاصيل ولا نجي ولا نبكي بكيت و... وبقى فيا الحال وتصدمت وتشوكيت بزاف حوايج كنت شي ما وريتوش انايا مشيت دو مون كوتي صافي فهمتي يعني ما بغيتش انا ما ن... بغيتش انا ندير كما كيديرو بعض الناس او بعض اليوتيوبرز ندير لبز بهذا الشيء خصامي مع عائله راجلي اللي وصلوا عندي دي فوكال اللي ما وعندي اللي ولكن هذا الشيء ديالي ديالي أه سيكخي ديالي انا عودتكم فضل القناه انا ويوصب خويا ديال الضحك ديال انا نضحكو ونجمعو نديرو ديفلوب نديرو هذا ما مشي ديال المشاكل غير هاد الفيديو انا درتو كش غنديرو كتحقا غندير حفلة ديال طالق كش غنديرها وكاش غنديرها في السوشيال ولكن فكرت مزيان والنفسيه الطالق ديالي يعني ما بغاش نديرها يعني قلت غادي يضروا بزاف غنجرحوها ندير وانا كنت غنديرها هذا أه هاد, هاد الحفل ديال الطلاق كنت غنديرو ضد شي وحدين شي وحدين اللي كانوا اللي بغاو هذا الشيء وبغاو يوصلونا لهذا الشيء وهذا ولكن أبخي فكرت بغيت نكون انا كبر منهم ونكون بعقل المخ اكبر مني بزاف في السن يعني ولدو والدين قديو كبر مني مهم انا ما ن ما ندخل في لي ديطاي أه ففكرت انني قلت من الاحسن بالنسبه للنفسيه ديالو وبالنسبه لهذا ما أه ما نحرجوش وما نديرش هذيك الحفل الطلاق حتى وكل وكلشي وفي الاخر ما درتهاش انيليسا وماشي انيليسا درتها ولكن ما ما صورش وما درت ماشي درت الحفل الطلاق ما درتش حفله عادية مع صحباتي واليوه مهم هادشي اللي كاين وبغيت نشكركم بزاف ونتشكر الناس اللي كيسولوا فيا و بغيت نقول لكم من هنا انا جو سوي سي لي باتي وميرسي بوكو وصراحه ارتحت نفسيا نرتحيت الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا يلا بسلامة وخليكم مع شي فيديو اخر ان شاء الله وما تنساوش دعمونا وتابونيو لينا ان شاء الله